له تحير عقل تدبيره بيقفل باب ويفتح ألف باب غيره أصليله تحير عقل تدبيره بيقفل باب ويفتح ألف باب غيره دوب بيلمح إلي أمامه مرفوعه بحب عجيب عليا في جزيب غيره ما بفهمهوش ساعات يمكن وبتسمر واشوفه بعيد في وقت الضيق ومتأخر يقولي اصبر ما تستعجلش على فرحك لنا بايدي باجهس لك فرحك على المهموم وبيوازيه ويفتح طاقه للمسؤول في احزانه وحنيه واللي لا منه اكيد عليه يحوط على اللي ماشي في سكته على اللي ماشي بعيد وبيخلفه ويوفي العهد لو صار أروح عنده أحط الحمل وأسيبه وأنا مرتاح ما أنا واثق في ترتيبه أروح عنده أحط انا متشاق وفي بحس بكل راحه بال ده الف وعوده هيعوضني عن اتعاب سنين عديته بكره هيبقى احسن حال هيبقى رحمه فرعا لي ماشي بعيد لو كل البشر